Jeg synes, vi skal stemme for Trump. Hvorfor det? Fordi han går ind e um, uh, for at bump Iran, luk alt esportsnødt, han sagde at gå ikke mere med mask, han vil bekæmpe Kina han, over ham vil bygge mod og få fat i den mexicanere hoved. Lad mig lige vise hvad for at vise dig sådan noget. Ma inara, ma ya kanto. I Donald J. Trump vil bump Iran. I will press this big red button. Ma ba som du kan se, så den det nok resulterer sig i tredje Ja, det kan jeg godt se, men jeg tror stadig, at jeg stemmer på Trump. Okay, oh yeah. hvad så med, at han ikke handle med Kina? Munt hui Chicago, muu zhi chong king I don't want to buy your products no more. Dan si uimed ringgang bian ye. We don't need you China dogs. Så vi hører her, som Trump ikke handler med Kina, og det vil i at USA's økonomi falder. Og uh, produkter bliver dyre at Ja, yeah, det kan jeg godt se, men jeg tror, at jeg stadigvæk stemmer på Trump. Okay, hvad så med det næste her? At forbyde sponsorer så sponsorere e-sport? I don't think e-sports is a real sport, and that is why I will make it illegal to sponsor e-sport teams. Okay, how about the teams who can't afford an education or have mental illness problems? What about those kids who maybe doesn't have a lot of friends at school? Hvad om os? Er vi gående til at få en chance til at gøre, hvad vi ønsker med vores liv? Hvad om os? Vi måske har angst, depression eller endda autism, men vi stiller gerne at pursuit vores drømme, selvom really det ikke giver os en chance. Som du kan se, så er der mange flere der er nødt til at på gaden end dig forvejen. Altså, at de ikke har den vej at fylde Esbjerg med. Ja, det kan jeg godt se, men jeg er stadig ikke helt overbevist. Okay, hvis det ikke er overbevist, så så ved jeg ikke hvad der gør. Look at all these Mexicans coming to our great country. We need to build a wall. We are going to make a better life for ourselves. America, the land of the free. Your fault our, our great Americans getting corona. No. We got Corona in a country later than you. I'm still going to build a wall so you don't come and take our jobs. But how would you get the money for the wall? You're gonna pay for it. And why should I pay for it? Because you're not stopping your people. It's a free country. I can stop my people. Then we will use the USA's money to build the wall. Som du kan se, vi Trump bruger bruge USA's penge for at finansiere modder. Det vil gøre USA' invester mange penge, og gøre mange ting dyrere. Det kan jeg faktisk godt se. Jeg tror ikke, det vil stemme Trump. Men er der mere imod ham? Ja, jeg har et afslut om, da vi tror at This illness will only take up to one week. I survived it because I'm a strong leader. I got the cure as well, so no problem. I have Okay, no. It won't only really take the weak people. It will also take the strong people, um, if you want to call them that. Uh, it has a higher death rate on uh, elder people, but that doesn't mean you don't have to respect young people as well. No, you do not have a cure. You har a good medical team, and you got a good treatment. Som du kan se her, så tror Trump, det kun rammer de svage, og det ved ikke, hvad det gør. Og jeg tror også, at han er fundet kun, med. som lægen siger, så har han bare fået et godt lægehjælp. Det kan jeg egentlig godt se, for nu er jeg ved at stemme imod Trump. Godt, så... Vil du anbefale den samme? Ja, de skal bare se den her video.